in se uporabljajo za poletne izlete na vbaro. Na o, o. Jo, seveda, samo te bi bi pač prišli, zaradi tvoje višine, do kolkov nekje. Kolkov? Ok. Gled <laughs> kdo je jezen, pa da mu gre vse na živce, ful ja, dobro, stari, da je še tako za eno. Ti bil lahko tudi na Instagramu? Mhm. Uh -huh. Pravda nima, kaj v roke, da je tako. Vsi, kaj pikec? U, le koliko manjši zgledaš na te slike, stari. Da je lepo stran. Wow. Kaj e, kako si tiroko objektiv tu Darkota dobiš takoj? Ja, yeah. in to celga. <laughs>